Це наші, наші візитки, це наші документи. На місце зруйнованої будівлі, в якій працював, прийшов Микола. Чоловік сподівався, що обладнання та документація держпідприємства вціліли. Утім, рятувати вже нічого. Бачимо те, що вся наша документація знаходиться от біля нас. Все, що в нас було, вся наша це те, що було е, напрацьоване, да, архів, наші матеріали. Пішли на роботу, ми навіть брали, он, думали тут е, шкатло, повилітало скло, а е, повилітало тут все. Тільки не можемо зрозуміти, що у нас тут таке було, що до нас це все залетіло. Для нас це, ми в шоці. Організація, яка займалася контролем за вимогами нормативних документів. Ну, держпраці так в держпраці О першій годині ночі армія Російської Федерації завдала масованих ударів по Миколаєву ракетами С-300. Зруйновано адмінбудівлю управління Держпраці та новобудову поруч. Також одна із російських ракет влучила в хлібопекарню. Люди чуть -чуть рані були трохи раніше все полетіло, як... Как... Люди перебували тут. А скільки людей перебувало в покеренній момент? Три людини. Три не люди, ранені, були. В якому зараз вони в стані? Нормально, зараз нормально. Хлеб робили, вночі робочий хлеб робили. Много. Ну, Окна всіх, оборудови, все. Все поломано, як говориться. Все не в робочим стані. В об'єкти промислової та соціальної інфраструктури ворог спрямував шість ракет, повідомив прес-офіцер Миколаївського обласної військової адміністрації Дмитро Платенчук. Сьогодні вночі наше місто вчергове зазнало обстрілу російськими ракетами протиповітряної системи С-300. Наразі вчергове вилучили в одну з держустанов. Дивом, Обійшлося без жертв, також пошкоджено новобудову, яка стояла просто поруч. Окрім, інш... Окрім того, інша ракета вдарила у хлібопекарню. Де в цей час вночі виготовляли хліб для миколаївців, також деякі з ракет впали на околицях міста Миколаєва та у передмісті. Поновлення ракетних обстрілів по Миколаєву з боку Російської Федерації свідчить про підвезення боєприпасів на тимчасово окуповану Херсонщину. Повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плотенчук. Єлизавета Кротик, Суспільно, Новини, Миколаїв.